У цій авантюрній комедії заслужений артист України Степан Бортнічук каже, виконує роль 94-річного дідуся, якого використовує головний герой. 94 роки, артрит, склероз, атеросклероз, діабет, повне здитинення. Оце я граю таку роль, якщо серйозно. Авантюрна комедія. Звичайно, тут присутній авантюризм, який використовує головний герой. От і дідусь є одним із елементів, засобів цього використання, для того, щоб збільшити своє матеріальне становище. Головний персонаж п'єси – голова сім'ї Леонідо Папагато. Його грає заслужений артист України Микола Валівоць. Актор каже, його персонаж ексцентричний і за сюжетом викручується в усіх ситуаціях. Як ситуації ситуація не складалась там в його житті чи з його сім'єю, він викручується. Він дуже закоханий в свою сім'ю, закоханий у свою дружину, але ситуація так складається що вони грають на почуттях один одного і Валерія і і Леоніда Ну, в кінці-кінці кінці все хепі Режисер-постановник вистави, головний режисер Миколаївського академічного художньо-драматичного театру Євген Курман каже, що італійська п'єса цікава тим, що повною мірою відтворюється життя людини. Питання не в тому, що вона весела, так? це п'єса італійського неореалізму, а саме така драматургія, вона дозволяє відчути життя повною мірою. Тобто це сюжети, в яких є не просто якісь веселощі, там є кохання, там є драма, там є втрати, там от є життя повною мірою, таке, яке воно у всіх людей. І саме ось такі естетичні враження, саме от такі емоційні враження вони дають наснагу в воєнний час ну, мати силу, мати волю і долати всі труднощі. Коли повною мірою життя людини відтворюється, на ну, показане глядачу на сцені. Живий оркестр – італійські неаполітанські пісні. Прем'єра музичної авантюрної комедії «Сеньор на мільйон» відбудеться 26 і 29 березня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький.